سائل يسأل يقول كيف يجمع بين حديث كل مولود يولد على الفطره والحديث الذي ذكرتموه حديث خلق الله الناس حنفاء الحديث وبين حديث يا عبادي كلكم ضال الا من هديته وجزاكم الله خيرا. ليس بينهما يا بني بينها تعارض. وهذا إذا رجعت الشريط تبين لك بينا حسب ما فهمنا وهو إن شاء الله حق نعم فالناس مخلوقون على فطرة الإسلام وقد بينا نعم كلكم ضال إلا من هديته من هديته حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في صحيح مسلم هذا حظ العبد لا يغتر حظ العبد على أن لا يغتر وأن يعتقد أن موفقه من هدى هو بفضل الله ولولا أمن الله عليه بما من عليه من الهدى ودين الحق لولا أمن الله عليه بذلك لهلك نعم فكان كافرا أو مبتدعا ضلا